Dům zahraniční spolupráce uvádí sérii Jak připravit odbornou zahraniční stáž. Díl první. Tak jako se země točí kolem své osy, točí se náš život kolem vzdělávání. Naše škola vysílá žáky na praxe do zahraničí, aby zjistili, jak to chodí jinde. Vemte si třeba Frantu. Jel na stáž s programem Erasmus+, kde pracoval tři týdny v německém autoservisu pod vedením zkušených mechaniků. Když se vrátil, byl nadšený. Zlepšil se v Němčině a byl nabitý novými znalostmi a zážitky. Pak to ale začalo trochu drhnout. Zjistili jsme, že mu stáž nemůžeme uznat. Problém byl totiž v tom, že zahraniční partnerská firma přesně nevěděla, co se měl v rámci stáže naučit. A my jsme taky měli trochu jiná očekávání, takže jeho praxe úplně neladila s domácí výukou a musel toho pak hodně dohánět. Přitom stačilo tak málo použít při přípravě stáže principy, které vznikly v rámci systému ECVED. Jejich podstatou je soubor očekávaných výsledků učení, takzvaná jednotka výsledků učení, JVU. Jde o souhrn znalostí, dovedností a kompetencí, které si má žák během praxe osvojit. A právě tenhle souhrn je pro úspěšnou praxi významný. Přináší totiž výhody všem zúčastněným. Žák se může spolehnout, že mu zahraniční stáž na domácí škole plnohodnotně uznají, bez dalšího přeskoušení. Naučí se a procvičí si činnosti, které ho zajímají a které ve svém oboru využije. Už před cestou navíc zjistí, co ho v cizině čeká a může se na to lépe připravit. Škola může kvalitně připravené jednotky výsledků učení použít pro další žáky, a to třeba i při plánování tuzemských praxí. Dobře zorganizovaná stáž přispívá k prohloubení spolupráce s partnerskou firmou, kde pak rádi uvítají další žáky. A firma? Ta na tom taky vydělá. Může totiž žákovi naplánovat práci podle jeho zkušeností a tím plně využít jeho potenciál. Podle mě to dává smysl. Teď ještě zjistit, jak tenhle systém uvést do praxe. Třeba mi poradí v domě zahraniční spolupráce, který program Erasmus Plus administruje.